کوئی ڈرامہ آ رہا ہے تو وہ کون سا ڈراما ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان رانا افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ اسپیک آج جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے وکار وے اسٹار اب آپ سوچ رہے گے تو وقار اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے کچھ شہر سے باہر ہیں جس کی وجہ سے آج یہ پروگرام مجھے کرنا تھا ناظرین آج یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ بہت مشکل میرے لیے اس لیے ہو رہا ہے کہ اب تک میں جتنے بھی انٹرویوز کر چکا ہوں اس میں ایسی جو ہے خوبصورت اور اچھی پرسنالٹی آج شاید پہلی بار ہمارے پروگرام میں آئی ہو تو آج میں زیادہ آپ کے اور ان کے درمیان میں حائل نہیں رہوں گا ٹک ٹاک کی ملکہ ٹک ٹاک کی شہزادی اگر میں یہ کہوں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا کہ دنیا نے اگر اور پاکستان میں خاص طور پر ٹک ٹاک جب شروع ہوا تو ان کو اس کو دیکھنے کی وجہ یہی پرسنالٹی بنی ان آج میں جن سے وہ آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں ان کا نام ہے منال ملک یہ سن کر آپ کے کانوں میں اور آپ کے دماغ کی بہت ساری گھنٹیاں بچ چکی ہوں گی کہ آج سے پہلے ہمیشہ ان کو ٹک ٹاک میں دیکھا آج ہمارے چینل پر یہ خوبصورت پرسنالٹی جو کہ آ, کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے آئے ہم ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم منائل کیسی میں ٹھیک ہوں آپ کی جی شکر اللہ کا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے چینل کو جو ہے آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت دیا اچھا یہ بتائیے گا منائل کب آپ اس فیلڈ میں آئیں کب آپ کو پتہ لگا کہ میں ٹک ٹاک بناؤں تو میں پاپولر ہو جاؤں گی ایکچولی میں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا تین سال پہلے اور میں نے یہ ایز آ لائک شوق था کیا تھا کہ یار مطلب میں نے نا مجھے یہ تھا کہ میں فیمس ہوں اسٹارٹنگ سے مطلب یہ تھا کہ لوگ مجھے جانیں اور مطلب میں باہر جاؤں تو پکچرز لیں یہ وہ نا تو تین سال پہلے اسٹارٹ کیا تھا اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے جو میں نے صحیح بنانا اسٹارٹ کیا وہ دو سال پہلے تھا اور پھر حارث کے گروپ میں آئی وہاں سے مجھے ایک ہائپ ملی اور میں پھر فیمس مطلب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ ایک سال کیسا گزرا جب آپ نے صحیح بنانا شروع کیا دوسرے سال میں آکے تو ایک سال کیا آپ نے ایک سال کو ضائع کیا یا سمجھتی ہیں کہ وہ بھی آپ کی ایک گزرے ہوئے اچھے وقت میں شمار ہے نہیں نہیں بالکل وہ گزرے ہوئے اچھے وقت میں شمار ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ اسٹارٹنگ تو میں نے خود سے وہاں سے کی تھی نا تو اس کے بعد جو میں نے جب اس کو کہا کہ نہیں مجھے پروفیشن بنانا میں ایکٹنگ میں جاؤں تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں کو پرماننٹ کرنا چاہیے تو آپ آپ کی کون سی ایسی پہلی ٹک ٹاک تھی جو کہ بہت لوگوں نے پسند کی اور جہاں سے آپ کو ہائپ ملی اچھا سب سے بڑی بات یہ کہ یہ کسی کو بھی نہیں ابھی تک بات پتا لیکن میری جو تھرڈ ویڈیو تھی میری اکاؤنٹ پہ جو تھرڈ ویڈیو لگی تھی وہ آئی تھنک سے گئی تھی تو تیسری ہی ویڈیو جو تھی وہ فیمس وی آر لکی ٹرو اسپیک جو ہے وہ بہت لکی ہے اس لحاظ سے کہ کسی کو بھی نہیں تھا پتا اور آج ہم نے جو آپ کو بتایا وہ انہوں نے اپنی زبانی بتایا اور یہ ہماری خوش قسمت ہی ہے اچھا یہ بتائیں کہ کبھی فیملی کی طرف سے آپ کو روکا گیا ہو یا فیملی کی طرف سے فل سپورٹ تھی فیملی کی طرف سے فل سپورٹ تھی اور پیرنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ مطلب سپورٹیو ہیں اور انہوں نے کہا کہ نہیں اگر آپ کا ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو آپ ضرور جاؤ اس وقت آپ کے کتنے فالوورز ہیں اس وقت میرے 7.3 ملین ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور آگے کیا کرنا چاہ رہی ہیں مطلب تمام ٹک ٹاکرس کو پیچھے چھوڑ کے اتنے زیادہ فالوورز لے کے آپ क्या करना क्या चाह रही है बताएं <laughs> करना ये चाह रही हूँ कि मैं ये चाहती हूं कि टिकट से तो मुझे हाइप मिली ही है टिकटॉक एक जरिया था मेरा फेमस होने का तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं आगे एक्टिंग में जाऊँ ड्रामाज करूँ और इन जल्दी ड्रामा भी आएगा अगर आपको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से कोई ऑफर होती है तो आप एक्सेप्ट करेंगे हाँ देखूँगी पहले कि वो किस तरह की ऑफ़र है फिर उसके बाद देखिए उसमें भी आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं जी बिल्कुल ऐसे ही اچھا اس سے ہٹ کے آپ جو ہے وہ کسی اور جیسے اسنیک ویڈیوز آج کل کافی زیادہ چل رہی ہیں آپ وہاں پر بھی جانے کی کوشش کر رہی ہیں اور کافی حد تک شاید چلی بھی گئی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کچھ بھی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسنیک جب آیا اور انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ چاہتے ہیں کہ آپ سب ٹک ٹاکرز آئیں اور اس ویڈیو کو بھی آپ اس ایپ کو بھی آپ جو ہے فیمس کریں تو ہم نے کہا کیوں نہیں کرنا چاہیے اور پھر ہم لوگ ٹک ٹاک ساتھ ساتھ کرتے گئے اور اسنیک بھی ساتھ ساتھ کرتے گئے وجہ اچھا ابھی اپنے بتایا آپ کوئی ڈرامہ آ رہا ہے تو وہ کون سا ڈرامہ ہے ابھی ڈرامہ آ نہیں رہا ڈرامہ ابھی میں نے آلموسٹ سائن کر لیا ہے تو اس کی جو ہے شوٹنگ جو ہے وہ ایک دو منتھ تک اسٹارٹ ہوگی ہمارے ناظرین کو کچھ اس کے بارے میں اس کی تھوڑی سی کے بارے میں نہیں بالکل بھی نہیں وہ جب آئے گا تب آپ دیکھے گا اے وائی کا ڈرامہ اچھا ناظرین یہ تو ہے مناحل ملک میں نے جیسا کہ پہلے خوش قسمتی ہمارے چینل کی خوش قسمتی کہ آج ہم ان کا ہے وہ انٹرویو اے آر ان کا ایک ڈرامہ آ رہا ہے نازم. مجھے تو بتاتے خود بہت انتظار رہے گا اس چیز کا اور یقیناً آپ لوگوں کو بھی رہے گا اب جس طرح آپ نے ٹک ٹاک پہ ان کو پسند کیا ان کو بہت زیادہ ہائپ ملی اس سے وہیں اسنیک پہ بھی ملے گی اور ہماری اور ہمارے تمام ویورس کی یہ دعا بھی ہے کہ جیسے ہی ان کا کوئی ڈرامہ ہے تو یہ شہرت کی بلندیوں کو چھو جائیں جیسے کہ راتوں رات دنیا شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جاتی ہے اور مجھے یہ یقین ہے کہ اگر انسان کا دل صاف ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کا چہرہ بھی خوبصورت بنایا ہو تو اس کو بہت زیادہ ترقی ملتی ہے اور انشاءاللہ اللہ ان کو بھی ترقی ملے گی اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان رانا افضل کی اجازت دیجئے آئندہ پھر کسی اچھی خوبصورت اور دیدہ زیب پرسنالٹی سے آپ کو ضرور ملوانے کی کوشش کریں گے آج میں پھر ایک بار جو ہے منال ملک کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا تب تک اجازت دیجیے اللہ حافظ